Mä oon päällyssalan Seinä ammattikorkean ammattikorkeakoulusta ja, ja kiitos, että pääsin kommentoimaan tänne tätä seurantaa. Ja ensinnäkin mun täytyy onnitella kaikkia organisaatioita, erityisesti ammattikorkeakouluja, näin hienosta tuloksesta. Eli ammattikorkeakoulusta suurin osa pääsi tasoille 4 ja viisi eikä kukaan jäänyt tasolle yksi. Ja mä ajattelisin, että tämä ei ole kuitenkaan mitenkään sattumaa, sillä ammattikorkeakoulut on, on kehittänyt asioita jo yhdessä itse asiassa vuodesta 2015 alkaen, jolloin meillä alkoi ensimmäinen yhteinen hanke, ja tämän jälkeen meillä on ollut myös toinen OKM-kärkinavoitusta saava hanke käynnissä vuosina 18-21. Ja vaikka näissä hankkeissa oli mukana vain osa ammattikorkeakoulusta, niin silti nämä toimenpiteet on kohdistunut kaikkiin ammattikorkeakouluihin ja kaikki ammattikorkeakoulut on niissä ollut hyvin aktiivisina toimijoina. Ja tietenkin tota, myös kirjastot ovat omalta osaltaan kehittäneet avointa julkaisemista ja rinnankaisessa jo paljon ennen näitä hankkeita. Ja mä että kentällä tämä yhteistyö on ollut vahvuus eli koska meillähän on aika vähän tukipalveluihmisiä, vähän ihmisiä kirjastossa niin on ollut sitten tosi luontevaa yhdistää voimia ja, ja tätä tehdä yhteistyötä ei pelkästään oman organisaation sisällä, mutta myös sitten muiden kollegoiden kanssa muista hankkeissa. Ja tosiaan äsken me jo näistä tuloksista Maritan esittämänä ja, ja tota, olen nähnyt myös sen alkuperäisen datan ja on päässyt sitten sitä vähän katsomaan ja tutkailemaan, miltä se näyttää. Ja ajattelin tässä nyt sen pohjalta sitten muutamia nostoja ottaa. Eli jos katsotaan nyt ihan, ihan yleisellä tasolla näitä keskiarvoja, niin ammattikorkeakoulu pääsi keskiarvoon kolme toimintakulttuurissa julkaisemisessa ja oppimisessa, ja sitten keskiarvo on neljä aineistojen ja infojen kohdalla. Ja jos katsotaan tätä tuota avointa toimintakulttuuria, niin mä uskoisin, että meillä on hyvin hallussa nämä kaikki yleiset asiat, eli avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus on huomioitu hyvin. Meillä on paljon erilaisia ohjaavia dokumentteja, meillä on palveluja, ja myös opiskelijat on huomioitumassa useissa asioissa hyvin. Mutta ehkä tuossa avoimessa toimintakulttuurissa tämä vastuullinen arviointiosio, niin se ei välttämättä amkeille sovellu niin hyvin. Eli meillähän ei ole urapolkuja, ehkä joissain ammattikorkeakoulussa on jonkun näköisiä mutta ne ei ole varsinaisia urapolkuja kuitenkaan. Ja <köhö> jos meillä esimerkiksi alkaa uusi tutkimus, ja sinne halutaan palkata projektipäällikkö, niin Sehän palkataan hyvin usein akateemisen maailman ulkopuolelta eli useimmiten yrityksistä ja silloinhan ei ole kauhean hyödyllistä tai hedelmällistä arvioida tehtyä tutkimusta tai julkaisujen laatua tai avoimuutta esimerkiksi. Ää, totta kai tulee olla, olla avoin ja vastuullinen, mutta ehkä tää kohta seurannassa onkin sitten tehty vähän enemmän yliopistojen näkökulmasta. Ja ehkä suuremman yllätyksen tämä seuranta tarjosi avoimiin julkaisuihin liittyen. ammattikorkeakoulut on ollut aina hyviä julkaisemaan avoimesti, tai ainakin me ajatellaan niin itse. Ja jos me katsotaan tuolta kipusesta, niin esimerkiksi 20 vuoden kohdalla nähdään, että 90 prosenttia noin julkaisuista, jotka amkit on kirjoittanut, niin on avoimia ja vastaava luku yliopistolla on 63 prosenttia, mutta tämän seurannan pohjalta ANKIT kuitenkin on asteilla kolme ja 4 ja yliopistot sitten taas neljä ja 9. Ja totta kai tämä herätti sitten mielenkiinnon, että mitä täällä nyt oikein on, että minkä takia ANKIT ei, ei sitten niin tämän parempaa tulosta saaneet. Ja yksi voi tekijä voisi olla sitten tämä rinnakkaistallentaminen, Eli tota, niin tuossa jo tuli ilmi, ammattikorkeakoulujen suurin osa julkaisuista on jo valmiiksi avoimia, niin rinnakkais-sallentamista ei ole sitten koettu niin kauhean välttämättömäksi. Ja esimerkiksi meillä Seankissa on noin 700-800 julkaisua vuosittain ja noin 98 prosenttia niistä on jo valmiiksi avoimia, eli ne on julkaistu jossain avoimessa julkaisukannassa. Ja tota, me ollaan otettu se käytäntöön, että lähinnä rinnankkaistallennetaan sitten niitä, niitä julkaisuja tai niitä artikkeleita, jotka ei ole valmiiksi avoin. Ja, ja mä luulen, että hyvinvoinnissa ammattikorkeakoulussa on tilanne myös näin. Eli mekin tarvitaan sitten ehkä yksi kokonainen henkilö tekemään niitä meidän rinnankkaistallenteita, jos me haluttaisiin kaikki rinnankkaistallentaa. Ja sitten yksi ö, haaste tai tämmöinen ö, asia tämän rinnakkaistallentamisen kohdalla on, on se, että ammattikorkeakoulullahan on yksi yhteinen julkaisuarkisto eli tämä TESEUS. Ja jokainen ä, ammattikorkeakoulu siis tallentaa rinnakkaistallenteensa sinne. Ja jos meillä on siis se, vaikka semmoinen julkaisu, jossa on viisi tekijää eri ammattikorkeakoulussa, niin jokainen ammattikorkeakoulu sitten tallentaa kuitenkin siitä samasta julkaisusta sen rinnakkaistallenteen sinne TESEUKseen eli sieltä löytyy sitten se viisi kertaa se sama artikkeli, niin se voi olla ehkä vähän hämmentävää lukijan kohdalta, mutta ehkä se ei ole sitten ihan kauhean hyvä resurssienkaan kannalta. Tietysti tuota, rinnakkaistallenne ei ole pelkästään tätä avaamista, mutta siinähän tulee sitten myös se pysyvä tunniste, ja tämä on sitten se hyvä puoli, ja ehkä sitten pitäisi miettiä vähän, että miten näitä hiimpiä tunnisteita saadaan muuten kuin rinnakkaistallentamisen osalta. No sitten aineistojen ja infojen osalta ANKIT pärjäsi kaikkein parhaiten, eli päästiin keskiarvolle neljä. Ja se onkin helppo tunnistaa, sillä tota, mehän ollaan kovasti tehnyt töitä aineistonhallinnan osalta. Meillä on hyvin paljon siihen liittyvää koulutusta, meillä on palveluja käytössä ja myös opiskelijat on huomioitu ä, melko hyvin jo tällä osa-alueella. Ja sittenhän me ollaan myös kehitetty näiden aineistojen, metatietojen keräämistä, eli, eli osa ammattikorkeakoulusta valmistelee omaa äh, tietokantaa, meidän metatietoja voidaan kerätä, se valmistuneen tässä vielä ennen joulua, ja sitten osa ammattikorkeakoulusta hyödyntää näitä valtakunnan tason palvelua myös aktiivisesti. Ja osalta ehkä voidaan todeta, että siinä on sitten vielä jonkin verran tekemistä. Mutta kuten tässä jo tuli ilmi, niin avaimen oppimisen suhteen ammattikorkeakoulut on menestyneet keskimääräisesti paremminkin kuin yliopisto, Eli jopa 30 prosenttia oli asteella viisi. Ja se olikin mun mielestä kanssa ihan odotettavaa sillä, sillä val valtakunnan tasolla nämä toimivat ryhmät, niin nehän on hyvin pitkälle ammattikorkeakouluvetoisia. Ja myös ammattikorkeakoulujen rahoitus, rahoituksesta suurempi osa. Äh, tulee koulutuksen perusteella ja sekin voi olla sitten osa syy, minkä takia me ollaan ehkä siinä sitten niin kuin, vähän vauentuneempiä ja, ja tota, halutaan mennä siinä sitten eteenpäin. Ja tota, äh, joka tapauksessa mä ajattelisin niin, että tämä kulttuuri oppimisessa on, on meillä hankkeissa pidemmällä ja, ja tota, me ei ehkä enää kyseenalaisteta sitä niin kauheasti, vaan halutaan oikeasti sitä toteuttaa ja se on tietysti aina sitten niin kuin hyvä tilanne, kun on niitä innokkaita opettajia, jotka näyttää esimerkkiä, mutta pakko vielä sanoa ja tunnustaa, että paljon siinäkin on tekemistä vielä. Ja ehkä tota tähän loppuun vielä haluaisin nostaa tämän yhteistyön merkityksen, eli, eli tota meillähän on nyt käynnissä ammattikorkeakoulujen perustava tällainen avoin DKIO-verkosto, jossa on jäseniä kaikista ammattikorkeakoulusta, vähän eri alan asiantuntijoita ja ollaan tavallaan yhdistetty voimia sen verkoston avulla. Ja tämä verkostohan on myös auki kaikille kiinnostuneille, eli yliopistot ja tutkimuslaitokset on myös, myös tervetulleita siihen meidän verkostoon. Eli siellä verkostossa kehitetään näin ad hoc-tyyppisesti Um, esimerkiksi jotain ohjeistuksia tai, tai tartutaan johonkin sen aiheeseen, tai, tai pidetään vaikka webinaari jostain kaikkia kiinnostavassa asiassa. Eli tota, siinä yritetään jakaa myös tietoakin ja osaamista. Ja tota, varmasti tämä valtakunnan tason yhteistyö olisi hyvää, että pärjättäisi sitten paremmin, paremmin vielä kansainvälisestikin. Ja ehkä loppuun on vielä pakko mainita, että, että tietenkin tämä kaikki ei ihan ilmaiseksi tullut, eli, eli tähän pitäisi saada resursseja ja myös sitten tota, avoin miten rahoitusta. Mutta tässä tärkeimmät havainnot, kiitos.